Hallå, hallå, Sverige. Ja, välkommen till Myanmar, eller Burma som landet hette förut. Och jag befinner mig just nu i ett meditationskloster i Pa'an i Karenstaten i Burma. Sydöstra Burma kan man säga. Och bakom mig så ser ni en pagoda som är någon slags helig byggnad, ett tempel kan man säga. Som, det finns en staty där mitt inne. Eh, och eh, där borta finns det ett bodde i träd också. Det finns två här i det här klostret. Eller tre faktiskt kommer jag vara nu. Så eh, jag tänkte sätta mig där borta och eh, svara på lite frågor som jag har fått till mig. Hoppas inte det blir för soligt och varmt nu. nu kom solen fram. Eh, så eh, kanske ska jag berätta också att jag är en Theravada-munk. Theravada är den äldsta formen av buddhism som finns nu i världen, fortfarande levande sedan buddhans tid. Och Så jag lever i princip med samma regler som munkarna och nunnorna gjorde för två och halvtusen år sedan. Så Det kan vara lite konservativt med något, men å andra sidan så känns det som att det är ett munk munkliv på riktigt. Så som det var då. så känner den inspirationen att faktiskt gå med sin munkskål och fasta 18 timmar om dagen och inte röra vid pengar och lite sådana där grejer som är ganska betydelsefulla för meditationen och för känslan av att leva. Beroende av andra och på något sätt står vi sidan av det här pengasystemet just nu som Härskar över hela världen nästan. Så, ja, men Det är väldigt fint att ha fått den här möjligheten nu. Och, just nu är det november och det betyder att regnsäsongen är över och den här regnreträtten som man har gjort nu 2 tusen år på tre månader har precis avslutats. Sista ceremonin är nu på söndag. Sen, sen får munkarna börja flytta på sig igen. Så, ja, det var väl lite, så sätter jag mig där och svarar på frågor. Har det så Okej, okay. jag har fått lite publik här också, två av hundarna som bor här i klostret. De tycker det är kul när någonting händer här. Vi ser om de kommer in på bilden. Ja, men jag har då fått lite frågor från Solviksskolan, elever. Som går och den första frågan kommer från Mattley Och han frågar Hur ser en vanlig dag ut i klostret för dig? Och vad fick dig att bli munk? Så det här är då ett meditationskloster Så alla munkar och nunnor här har som uppdrag kan man säga Att meditera så det är det som hela dagen går ut på att, att så mycket som möjligt av det man gör ska, ska vara i meditation och, och gärna sitta ner och meditera som jag gör nu att man sätter sig och, kanske en timme eller ibland två så är ibland en halvtimme lite mindre för att fokusera. Mm. Ja. Så det är ett måste. Eh, varje dag är ju lite olika dock, jag har ett schema. Eh, men för att göra det roligt så så brukar jag eh, ändra på varje dag lite. Och nu på grund av covid-19 också så har vi fått ännu mer frihet att vi slipper vara del av de här stora grupperna, att sitta och meditera tillsammans hela tiden och eh, även de här morgonstunden och kvällstunden då vi reciterar gamla, gamla texter. Det är lite som att sjunga. Det kan jag nu välja om jag vill ha med på. Men så ofta tycker jag att det känns kul att vara med. Så dagen börjar 3:30 med att det går en gång, -gång. Och sen klockan 4 så är det en sångstund på ungefär 20 minuter kanske. Jag har en lite fin bok med alla, alla suttor, alla de gamla eh, föredragen eller heliga recitationerna som, som finns bevarade på Pali, ett, ett speciellt heligt språk. Eh, och sen efter det så mediterar vi och eh, sen är det frukost för den som vill. Eh, Munkarna inom Theravada äter bara från att solen går upp till att klockan blir ungefär 12 solen står mitt på himlen. Eh, och sen så fastar man tills nästa dag. Så alla fastar i typ 18 timmar. Men eh, många munkar, framförallt skogsmunkar, som mediterar väldigt mycket och lever med tillbaka daget. De kanske har en två timmars promenad till att gå går med sin skål och samla mat så att det gör man det bara en gång om dagen så de fastar 24 timmar de flesta eh, och efter frukosten så är det meditation igen några timmar från sju till tio sen halv elva då är det lunch och eh, som jag berättade så kan man gå runt i byarna och samla eller i städerna och samla mat eh, men i ett meditationskloster så, så kommer faktiskt ofta personer att leverera mat eller stå och dela ut mat. Så vi har ett som ett hjälplats sen vi går med skålen. Och så lägger folk vad de vill. Så ibland när det är mycket så kan man tacka nej. Det räcker upp, räcker upp handen så att man inte lyfta på locket. Så det är ganska mycket mat så det räcker med en gång om dagen faktiskt. Och sen efter maten. Jag brukar äta eh, i min kuti, eller i min, min bostad där jag, bor, jag har lyxen nu att får bo själv. Så. Nu är klockan två. Det ringer en sån här signal. Eh, sen är det en vilostund till klockan ett. Sen är det meditation igen. Fram tills nu då, det har gått en timme. Sen kan man meditera, fortsätta meditera om man vill. Så har man hela eftermiddagen på sig. Fram till klockan sex står det en sångstund igen. Lite längre den här gången. Och efter sångstunden är det igen meditation. Och sen är det mörkt. Och för burmeserna så är det en föredrag, en inspelning. Vi, också, vi lyssnar på en inspelning när vi, när vi sjunger de här, reciterar de här texterna. så Som hjälp. Men det här föredraget då, det är ju på, på, på burmanska så jag förstår inte så då brukar jag gå tillbaka till, mitt, till min kuti Och sen klockan åtta så under lång tid så varannan dag så har jag gått till min meditationslärare och berättat lite hur det går och kan ställa någon fråga och sådär, ganska trevligt och han är en av de få som kan engelska här just nu så det skönt att ha någon att prata med också. Eh, och Vad fick mig att bli munk då? Ja, jag åkte ut till Burma till Myanmar för att, för att meditera. Det är ganska, det är en fantastisk möjlighet att komma så här på ett meditationsvisum som jag har haft eh, och, eh, och få stanna hur länge man vill. Vissa som jag har träffat har stannat här i 25 år i sträck. Eh, kan man då bo i ett meditationskloster. Det, det kan man bo hela året. Men sen finns det också meditationscenter som öppnar emellanåt. Har olika retreats i ett rätte. Så det har jag också varit på. Men nu så på grund av covid-19 faktiskt så kände jag att jag ville ha en plats att bo på under längre tid. Många meditationscenter stängde ner totalt. Så det blev helt plötsligt jättesvårt att meditera här. Och så kände jag, som många Burmeser också känner att om man verkligen vill meditera under en lång tid så är det nästan bättre att bli munk eller munna för att eh, man får bättre bostad, folk ser vad man gör man får oftast bättre mat eh, Men sen är det ju mer regler såklart Som eh, Theravada munk så har, har jag 227 regler och 10 föreskrifter att följa en av dem då, till exempel är att jag inte ska äta eh, efter klockan tolv. Eh, så länge tid. Eh. Och sen då det som är fint i Myanmar det är också att det är inget stigma att bli lekman eller lekkvinna. Man tar på sig vanliga kläder och låta håret växa ut och sådär. Utan, eh, det, det faktiskt, det ses som en merit, något fint av att ha, ha varit munk eller nunna. unna. Framförallt många unga, uh, unga pojkar blir munk en gång när de är 6-7 år gamla. Och sen så, lite som att göra lumpen, när man, när man nu då, när du fyller 20 så kan du uh, bli fullt ordinerad munk i en bikku som, som jag är just nu. Uh, och, så många tar den möjligheten. Det är väldigt väldigt vanligt, eh, framförallt för män då att eh, bli munk. Men även många, många kvinnor blir nun. Eh, så eh, ja, det var väl det Mattwee. Vi går vidare. <kör> Sonja har en fråga. Som är så här: Hur fungerar det att konvertera till buddhismen? Är det möjligt? Ja, den buddhistiska gemenskapen är faktiskt öppen för alla oavsett eh, bakgrund, klaster, tillhörighet eller kön eh, och det här var ju speciellt radikalt på buddhans tid att, att eh, gå ifrån det här kastsystemet som väldigt, och fortfarande är väldigt vanligt i Indien att, att alla klasser på samma sätt, har samma frisy och det är ingen skillnad mellan att vara prins som buddhan var och var en fattig tiggare som bestämde sig för att också bli munk. Eh, så, och då det var också väldigt radikalt att han till slut först var det bara munkar men sen kom nunnorna in också. Hans styrmor och ett helt gäng med andra kvinnor de frågade buddhan om, om de också kunde gå med i den buddhistiska eh, munk- och, eller sangan, orden som han hade skapat och bli bikunis inte bara bikur utan bikunis också så det gick jag med på men han la till några extra regler också så det var lite tuffare att vara numna så det är fortfarande väldigt vanligt att man kan konvertera men i Sverige så är det ganska svårt att gå med i någon buddhistisk gemenskap det finns inte så många och de gemenskaper som finns är oftast för thailändska eh, emigranter Immigranter ja. eh, Thailändska som har kommit till Sverige eller silankeser eller burmeser och så där. Så att, som De pratar sin egna språk och De här munkarna de mediterar inte så mycket och så där, utan De är till för, sin, sin, eh, vad ska man säga, för sitt, sina landsmän och landskvinnor så, så det är lite svårt att vara en del av den buddhistiska gemenskapen i Sverige. Det är väl den anledningen till att jag har tagit mig hit nu. Men, men det finns faktiskt några grupper i Sverige och några platser du kan åka till för att lära dig buddhistisk meditation. Och när man konverterar då till buddhismen så handlar det om att ta sin tillflykt kallas det. Som en formell ceremoniell eh, chanting som man gör, gärna då inför några munkar eller När munka, Man tar sin tillflykt till eh, Buddha, eh, den fullkomligt upplyste, Dhamma, det han lärde ut, eh, hans väg, och Sangha, den buddhistiska gemenskapen, alla som har vandrat på den här vägen före oss, och som många också har lyckats bli upplysta. Eh, och förutom de här tre juvelerna så är det också fem, fem föreskrifter som jag också följer. Jag har tio föreskrifter. Som alla troende buddhister då följer. Det vill säga att inte döda, inte skäla, inte ljuga, inte missbruka din sexualitet. Och för mig inte använda min sexualitet alls. Och en femte, att inte använda lösningsmedel. Så de här är standarden. Och sen när man bor i ett kloster som lekman eller lekvinna, då har man åtta föreskrifter, jag då tio. Och det är intressant också det här med att konvertera. Det som har hänt när buddhismen har tagits från Indien då där buddhan levde, till Sri Lanka, eller till Burma, eller till Tibet, eller till Japan, eller till Kina, så har den här buddhismen tagit en ny form när den har implementerats. Den har transformerats till eh, någonting nytt. Eh, så i Japan har den blandats med Shinto, i eh, Tibet har den blandats med Böng, Eh, och i Kina har den blandats med Daoismen och konfucianismen. Så det som händer nu när den kommer till Sverige, eller till, till väst, är att den blandas med vår kultur, vår sekulära kultur. Så eh, då kommer vetenskapen in, eh, kanske även lite kristet tänk. Till exempel, vi är väldigt intresserade av hur buddhan levde, vad var hans historia? Men buddhister överlag, de bryr sig inte så mycket. De bryr sig vad han lärde ut, om Dhamma. Men vi kristna med kristen bakgrund vill ju gärna veta vad, vad det var hur hans liv såg ut och vilka människor som var runt honom och så vidare. Så då har några västerländska buddhister skrivit böcker om det här, som jag tycker, jag tycker är väldigt intressanta. Okej, okay, det var lite om det. Mm, Aisha har en fråga som lyder hur kan man på bästa sätt använda buddhistisk visdom idag? Och jag tycker att det bästa sättet det är nog att börja meditera. För då, då gör du visdomen till din egen. Du läser inte bara om den utan du applicerar den eller tar in den i ditt, ditt eget sinne eller i din egen kropp eller i ditt eget liv. Uh, och När man börjar meditera, man kan ju meditera på massor olika sätt, men uh, jag tycker uh, om man ska verkligen ta in den buddhistiska visdomen så ska man meditera utifrån buddhans instruktioner som finns bevarade, bland annat i några olika suttor som heter Satipattana sutta eller Anapanasati sutta, som är väldigt vanliga här i, i Myanmar. Uh, och det finns ju två meditationstekniker som är väldigt vanliga i väst eller i Sverige idag, och det är mindfulness och Vipassana, eller insiktsmeditation. Och mindfulness kan du faktiskt ta del av väldigt enkelt, via böcker, appar, meditationsappar, poddar, eh, online-kurser, en kurs som jag just nu går, liksom. eh, och även inom sjukvården, inom om man går till vårdcentralen så kan man faktiskt bli ordinerad inom om du får en KBT-terapeut så kan du faktiskt få mindfulness som på recept istället för antidepressiva så det känns väldigt positivt att det här att lära sig nya beteendena, förstå sig själv, att vi faktiskt den psykologin som buddhan lärde ut. Och vissa säger att buddhismen, eller den delen av buddhistiska läran som kallas för Abhidhamma, den buddhistiska psykologin, är den första eh, psykologin som existerar idag, vad man vet. Men, ja, jag vet inte. Jag, det, det, det känns troligt. Eh, och den andra då, det är vipassana, som är insiktsmeditation. Den, speciella formen av meditation som buddhan kom på. Han var ju faktiskt hinduisk yogi eller en sån här visman som gick runt. Han hade två lärare faktiskt som lärde honom en slags vedisk eller hinduisk meditation som han inte riktigt var helt bekväm med. Han kände inte att han räckte ända fram men så gick han sin egen väg nådde upplysning då, nivana, eller nibana som den heter på Pali. Och insiktsmeditation, den kan du bäst lära dig genom ett meditationscenter eller åka på en meditationsretreat. Och de här reträtterna, de är oftast inte längre än tio dagar. Så. De jag själv åkte på i Sverige, de, då är man helt tyst. Det är ganska bra, för då, då du, kan du fokusera på meditationen på ett helt annat sätt. Eh, så ja tycker jag att man kan börja med, med meditationen. Men, men för att verkligen förstå vad det är man gör när man mediterar så är det bra att lära sig lite buddhistiska begrepp också. Eh, så då kan det vara bra att få, fråga en munk, eller läsa en bok, eller lyssna på någonting det finns jättemycket på engelska men på svenska finns det tyvärr inte så mycket okej vi går vidare <skratt> eh, Lian har en fråga som blir så här <skratt> påverkar en sexuella läggningens karma och kan alla nå en i detta livet eller måste man vara buddhist ja karma eller kamma som det heter på pali betyder handling så jag skulle säga att det beror på vad, beror på vad vi gör med vår sexualitet eh, hur vi använder den eh, så vi kan ju använda den positivt eller så kan vi använda den negativt sunt eller osunt eh, och på det här destruktiva sättet då eh, till exempel genom att vara otrogen eller Använda sin sexualitet för att få uppmärksamhet, eller eh, om man må dåligt, att man dövar sin ångest, eller vad det kan vara. Eh, och det här då, det spelar ingen roll vad man har för sexualitet, utan om man gör de här grejerna så skadar man ju sig själv, och, eh, men också andra människor, till exempel någon i kärleken, om man då har sex med någon annan och så där. Eh, Så. Eh, så det viktiga är då att följa någon slags etik och moral, sila som det heter inom buddhismen. Så att vi gör goda handlingar istället för onda handlingar. Så jag skulle säga att det spelar inte så stor roll. Angående nirvana, om alla kan nå det här nirvana i det här livet så så är det väldigt svårt att nå nivåerna det är lite som att bestiga Mount Everest så de flesta inklusive mig försöker göra det i etapper jag börjar här och så lär jag med det här och sen kanske jag mediterar lite längre eller åker dit eller liksom lite på om pö och så försöker, försöker jag nå så långt jag kan och, så de flesta buddhister tror att det är något väldigt svårt, så att det är inte så många som förväntar sig, det är de mest västerlänningar som tror att om jag bara gör det här i tio år så kommer jag, kommer jag kommer jag klara det. Men det är inte så bra att ha förväntningen på vad man ska göra. Det kan ofta vara ett stort hinder. Man tänker att Men, nu ska jag göra det här och sen blir det inte alls så så känner man... Känner man sig missnöjd med sig själv och så vidare. så ja, Resan är målet helt enkelt. Att, att vara, vara glad för de stunder man känner sig fri och kan se sig själv och komma till insikt. Med hur, hur vi fungerar och hur vi ska handla på ett bra sätt. Så vi får bra karma. Uh, angående om man måste vara buddhist för att komma till nirvana. Ja, buddhan kände ju då att han behövde lägga till någonting för att uh, nå nirvana. Så uh, bara, att bara praktisera fokusering och öppning, att, uh, mindfulness och att öppna sitt sinne och ta in mer information och bli medveten, det är inte tillräckligt. Men det, är ju, det finns ju, det har ju funnits många buddor som eh, upplyser människor som har gått en annan väg eh, och har blivit upplysta. Men inte då med hjälp av buddan utan själva. Mm. Och eh, jag och många andra västerlänningar tror ju att det. Det som alla religioner vill nå fram till, det här gudomliga tillståndet Det, det kan man göra på många olika sätt Det handlar om någon slags dedikation Att verkligen ta sig an uppgiften Att bli en god människa och eh, Handla på ett positivt sätt Ett sunt sätt och Tänka fina tankar eh, Tala på ett fint sätt Så, där. så Ja Jag skulle säga att det finns många vägar till upplysning Ja vi går vidare Tage har en fråga Som lyder så här Kan man ha mer än en religion Till exempel att man är kristen Asatroende Och hindu samtidigt Ja I Sverige är vi så pass fria Så att vi kan det, vi har religionsfrihet. Men Vi är ett sekulärt land. Men det är lite annorlunda från religion till religion. Hur pass tillåtande de är till att man har andra gudar eller har andra gemenskaper där man deltar men till exempel om man är hindu då hindu, det är väldigt svårt att bli hindu, eh, hindu. Eh, för att det handlar om kastsystemet att man föds in eh, i religionen så eh, eh, men det hindrar ju inte en svensk i form att ta del av eh, den hinduiska visdomen och Kanske eh, göra yoga och sådär. Så, där. så jag skulle säga att du kan vara kristen och du kan göra yoga, praktisera yoga. Och kanske emellanåt vara med på en, en hednisk, en asatroende, eh, blotritual. Du kan göra allt det där eh, samtidigt. Men det kan ställa till lite konstigheter att följa olika instruktioner samtidigt. Och jag vet inom meditation så kan det till och med vara riktigt farligt att man blir förvirrad vad, man ska, vad som är uppgiften i meditationen. Och då till exempel om jag går till min lärare och han vet hur den buddhistiska meditationen fungerar och vad som händer när man mediterar inom buddhismen och sen jag mediterar på ett helt annat sätt till exempel med eh, en speciell form av pranayama en speciell form av andningsövning som man gör inom yoga så kanske inte han vet vad som händer eh, och kan inte hjälpa ändå ifall man kommer snett så ja... Det är, det är lättare om du om du gräver där du står, om du ska göra en vattenbrunn och du vill komma fram till vattnet att då gräva på massor olika ställen. Det är inte så effektivt utan bättre att gräva där på, på ett ställe. Så kommer du till vattnet så småningom och få allt mer klarhet och förståelse om just den formen av religion eller meditation. Eh, så eh, de senaste 150 åren så har det hänt mycket inom religion och andlighet eh, och de första som började blanda religioner eller började se att hmm, det finns ett samband här mellan de olika religionerna det här till exempel att de, eh, den här godomligheten att det är många religioner beskriver det på liknande sätt Framförallt mystiker. Att mystiker verkar nå fram till att gå inåt istället. Istället för att gå utåt och med bön så går man inåt och försöker finna det gudomliga inom sig. Så de här teosoferna då, de, de skaparna av teosofin Helena Blavatsky och Henry Olcott, de var faktiskt de första västerlänningarna som som blev buddhister, det vill säga, tog sin tillflykt i de tre jubelerna formellt och det här gjorde de i Sri Lanka 1880 så teosofin har varit den första eh, ska säga, första nyandliga religionen som har tagit in öst, hinduismen och buddhismen framförallt eh, och eh, de ska man säga, såg liksom, försökte se sanningen bakom religionen. Eh, så de kan man säga är pyrrondiärerna för, för att presentera buddhismen och Theravada och även vi passarna i, i, i väst. Och sen Theosofin, den, den är inte så aktiv längre, det var ju trots allt över 100, 140 år sedan den, den skapades. Så, men det var en annan grupp som bröt sig ur filosofin som kallas antroposefin, som ni kanske känner till. Och den här den har också lite influenser av österländskt tänk, men den är mer kristen. Så vad kan vi mer säga? Ja, men är lite som olika språk. Så eh, att lära sig ett, ett språk bra, då förstår vi ju mer och kan, eh, kan liksom läsa, läsa gamla skrifter och så vidare. Och fråga och resa runt och prata med andra människor som också har eh, gått den här vägen. Ja, det var väl allt? Eh, Vida har en fråga som eh, går så här. Hur kom du in på buddhismen? Och vad var det som fick dig att välja den och ingen annan religion? Ja, vi kan ju börja med när jag var liten då. Eh, då var det ju faktiskt tv-spel och eh, eh, japansk tecknad film som, eh, som var det som började presentera det österländska, för mig. För i Japan så, så har de ju haft buddhismen ganska länge. För över tusen år i alla fall. Och så det har influerat deras kultur och deras kulturarv väldigt mycket. Så man kan se spår av det här, både genom vissa tv-spel. Men också inom manga och japansk anime, eller tecknad film. Så jag vill tipsa om en manga som jag själv har läst ganska nyligen. Och den är gjord av Osamu Tezuka som anses vara mangans gudfader. Och han har gjort en lång manga-serie på sex pockets tror jag om buddhan. Så den är ju en väldigt fin och rolig introduktion till buddhans liv. Men sen så finns det ju andra då, bland annat starsinger som jag själv såg när jag var liten som, som har buddhismen på ett, på ett lite mer subtilt sätt. Så det är svårt, svårt att se den om man inte vet vad den går ut på. Men sen då när jag blev ung vuxen, då mådde jag inte så bra. Jag, led av psykisk ohälsa och även fysiska fick någon slags kronisk inflammation i kroppen så jag mådde väldigt dåligt så jag behövde något verktyg att hantera det här lidandet den här smärtan i kroppen och den här depressionen som jag led av så då, då åkte jag på en sån här Vipassana retreat och lärde mig meditera och hittade då det bästa verktyget som jag har upptäckt för att förstå mig själv och hantera mina känslor och bli en gladare och lyckligare person. Så det här var lite som en slump, det är lite som när barn blir till, när man skapar en familj, att man kanske inte riktigt väljer utan livet väljer åt en. Så jag känner mig väldigt tacksam att jag hittade Damma där i Sverige. 2012. Ja, det var väl lite om det. Sista frågan då kommer från Noah. En ganska lång fråga. Kan du berätta lite om din egen upplevelse av andlighet? Till exempel din kontakt med gudomlighet, naturen och planeten. Kanske även något om döden eller aliens. Ja, <hör> buddhismen är då en, en av religionerna som är djupt förankrade i mysticismen alltså att gå inåt att upptäcka det blir inom dig själv så det handlar mycket om eh, uppleva eh, andlighet eller uppleva eh, visdom eller ja, religiö, någon slags religiös eh, dimension av verkligheten så, och det som händer då när man går in i det här mystiska, mysticistiska kanske man säga Att man suddar ut gränsen mellan det yttre och det inre, vad som är du och vad som är jag men Det här är mellanrummet Man öppnar liksom upp för det Även inom mindfulness faktiskt Så, Och då kommer man ju i väldigt bra kontakt med, med sin omgivning men naturen och eh, planeten i stort, så jag tycker eh, att buddhismen har hjälpt mig att känna mig sammankopplad med, med naturen och eh, även med, med växterna och planeten att känna för, för helheten på något sätt, se det större perspektivet. Eh, och jag känner mig också mer lugn med, med hur allting sker, alltså med förändringen. Att känna acceptans och att allting faktiskt är okej okay som det är. Och det skapar ju då att jag känner mindre lidande. Gentemot förändring och, och saker som jag upplever. Och det är här döden kommer in då. Och det är faktiskt en av meditationer man kan göra inom buddhismen. Någonting som buddhan rekommenderar en att tänka på. Att kontemplera över att snart så kommer min kropp förändras, jag kommer bli gammal, sjuk och sen dö. Och att allting är förgängligt, att allting kommer att försvinna. Till och med den här planeten kanske till slut. När solen kommer att äta upp jorden. Så... För mig då har ju döden varit med mig väldigt länge. Framförallt för att min pappa dog när jag var 14 år gammal. Så att det har varit en av anledningarna till den här psykiska ohälsan. Och, eh, varför, varför meditation har blivit en så viktig del av mitt liv. Att kunna eh, äntligen kunna känna, känna lugn med de här och, eh, ja, men Det är det trauma liksom som jag har gått igenom. Ska säga ja, angående aliens då Så uh, Tycker jag faktiskt att uh, vi människorna vi känns så Att det är vi som är utomjordingarna På den här planeten Med tanke på hur vi, uh, hur vi Hanterar den här planeten just nu Att vi Vi liksom har stigit utanför naturen På något sätt Vi, vi, vi, vi, vi tror att vi inte är del av naturen Längre Utan vi, vi uh, vi förstör eh, jorden, förgiftar jorden, vi förgiftar haven, förgiftar vattnet, förgiftar luften. Eh, och jag tror faktiskt att buddhismen och den meditation och den, den förståelse och insikt som man kan komma till genom buddhismen, att det här kan hjälpa mänskligheten nu att tackla de här stora frågorna som, som, som vi har liksom som har sett valt det här oförståndet som vi valt att gå in i att vi, nej jag vill inte se vad som händer just nu jag väljer att fortsätta fortsätta hoppa fortsätta den här, den här den här galna livsstil just nu som, som, som bara fler och fler människor, framförallt i Asien just nu går in i och Efterlever. Liksom den livsstil vi har i Sverige och i USA och så vidare, den västerländska livsstilen, att folk tror fortfarande att det här fungerar, att det är någonting att eftersträva. Men jag känner som att det jag har sett i naturen och förstått genom vetenskapen och så vidare, att vi behöver ändra vårt sätt att leva. Och det finns faktiskt ingen annan planet den här utomjordingen kan fly tillbaka till utan vi har bara den här planeten. Och just nu så säger många vetenskapsmän att vi använder naturresurserna här som om vi hade fyra planeter. Så vi, vi har helt fel tänk. Så det är, det är inte alltid så roligt att, att möta de här grejerna men jag tycker jag att om vi tillsammans jag känner en gemenskap kring att öppna upp för de här jobbigheterna så klarar vi det tror jag så då kan vi vända den här utvecklingen till något positivt Så ja, det hoppas jag kommer den kombinationen buddhismen och att ta in naturen, växterna och djuren också eh, hoppas att det kommer fortsätta växa, det tänket kommer att bli naturligt i allt mer naturligt inom buddhismen och inom i, i alla länder framöver Ja men det var väl allt jag hade och jag, jag lägger in en, en länk också till en, en översättning som jag gjort som handlar om hur man kan lära sig mindfulness Det heter mindfulness i korthet och sen så har jag också skrivit ihop en liten text som heter Superkort om buddhismen. Där ni kan läsa lite om tre viktiga eh, tre tal som, som jag har nämnt lite just nu. Eh, men som ni kan få mer information om. Som, som är grundläggande för buddhismen. Åtminstone det Theravada buddhismen. Så. Det var allt. Hoppas ni har lärt er någonting. Och eh, tack för att jag har fått, ähm, fått er uppmärksamhet idag.